تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والا جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا اللہ فرماتا ہے، یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے جب ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے یہ محل یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ ہو بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تج سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونا بنےو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی لو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اولا لکفا فاولا سما اولا لکفا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی انسان انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا آج تو مفتی شہر ہے آج تو علامات دہر ہے آج تو قاضی القزات ہے آج تو منسٹر ہے آج تو وزیر اعظم ہے آج تو پہلوان ہے آج تو شہزادہ ہے آج تاہج ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے کو ہاتھیوں کوٹ گلابی ہے اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا کدے رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نہیں پوچھ لے گا عمر ہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خواشات کا اثیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور خلاستے تو نہیں دیکھتا رہا تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکو میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنا کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پر ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا حبیب اللہ جو, جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام